Тріщини на будинку продовжують розширюватися. У квартирах людей перекосилися віконні та дверні отвори, зі стін і стелі обсипається штукатурка, розповідає житель п'ятиповерхівки по вулиці Садова 1 Віктор Бакшеєв. Тріщини у своєму помешканні він змушений затикати ганчірками, бо в квартирі холодно. Жити в цій кімнаті небезпечно. Наприклад, сьогодні ось такі шматки почали падати. Утворились тріщини і в квартирах сусідів Віктора Бакшеєва. Від стіни відходить підлога, практично відходить ця кімната. Також можна бачити наверху, як від стіни відходить е, стеля. Двері не зачиняються, не відчиняються. тому що, ну бачите, тобто все потріскало, двері посунулись, і я два дні сидів тут як в тюрмі, тому що ми можемо не закрити, двері не відкрити. Підтоплення п'ятиповерхівки сталося через прорив водогону під офісним приміщенням на першому поверсі, каже жителька будинку Елеонора Архіпова. Про те, що будівля почала тріщати, мешканці забили тривогу торік у грудні. У січні міською радою було ухвалене рішення провести у ній капітальний ремонт. Частину аварійних робіт виконала керуюча компанія «Надія». На першому поверсі розкрили підлогу, ліквідували витік та замінили гнилі труби. Міські служби зробили зміцнення вікон, аби уникнути подальшого руйнування будівлі. А минулого тижня у сусідній нежитловій квартирі знову прорвало трубу, каже жінка. І «Проблема нашого будинку в тому, що він без фундаменту. Тобто всі комунікації у нас проходять під підлогами першого поверху. Там викуплені всі квартири під офіси, тільки одна ось у цьому першому під'їзді залишилась. І так сталося, що в одній квартирі прорвало трубу, потім в іншу опалювальну систему. А наслідки ви самі бачите. Працівникам керуючої компанії «Надія» доручили збивати у помешканнях людей штукатурку. Але ці роботи не проводились, каже Елеонора Архіпова. Обсипається штукатурка і в під'їздах. І то була проблема, щоб вони прийшли. Прийшли і збили цей кусочек, хоча їх обов'язали збивати штукатурку. Замовлення на збивання штукатурки отримали від мешканців лише однієї квартири. Там роботи виконали, каже майстриня керуючої компанії «Надія» Людмила Колотухіна. За її словами, стан будинку погіршив другий прорив. Через відсутність власників помешкання доступу до труп не було, і вода витікала протягом місяця. У середині февраля місяця була вивішено об'явлення, у середині лютого біля кожного під'їзду було розміщено оголошення з номерами телефонів нашого диспетчера щодо збивання штукатурки в квартирах, поки ніхто не звертався. Після другої просадки будинку, звісно, маячки почали розкриватися. Зараз ми ліквідували прорив, і я думаю, що будинок буде стабілізуватися. Тепло туди від учора вже не подаємо, тому що саме опалювальна система будинку проривалася чотири рази. Тому що вже чотири рази зруйнували саме отоплення. Нинішній стан будинку не несе загрози зою його мешканцям. Несучі конструкції не розсуваються, а щілини зашиватимуть вже під час капітального ремонту, каже Людмила Колотухіна. Олена Пода, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов суспільне новини Запоріжжя.